כעת, כשבנינו את המשוואות שלנו, בואו נראה על אילו שאלות מעניינות אנחנו יכולים לענות. בתור חימום נעשה עוד קצת ממה שעשינו בסרטון הקודם, אלא כשכעת נשתמש במשוואות. משוואה היא בסך הכל הדרך מתמטית לייצג את המידע שיש לנו כאן. בתור התחלה בואו נחשוב בינתן תוכנית המנויים הרגילה הזאת, כמה יעלה לנו להגיע לשלושה שיעורים בחודש נתון. שלנו כאן. העלות הכוללת שלנו בחודש הזה תהיה שווה 20 ועוד 8 כפול מספר השיעורים. מספר השיעורים שלנו מסומן באות S. במקרה הזה S הוא 3, לכן אנחנו יכולים להחליף את S בשלוש. נקבל שעלות היא 20 ועוד 8 כפול 3 או 20 ועוד 24. או 44 דולרים. העלות תהיה 44 דולרים כעת בואו נענה על אותה השאלה אבל תחת התוכנית השנייה כמה יעלה להגיע לשלושה שיעורים החישוב כאן יותר פשוט העלות תהיה 12 כפול מספר השיעורים מספר השיעורים הוא 3 מכאן שעלות היא 12 כפול 3 כלומר, 36 דולרים. אבל יש שאלות יותר מעניינות שאפשר לנות עליהן בעזרת המשוורות האלה. לדוגמה, לכמה שיעורים בחודש אפשר להגיע תמורת 54 דולרים? נניח שאם המשכורת שלנו והתקציב שהקצבנו לעצמנו לחוגים, זה כל מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ולכן אנחנו רוצים לדעת כמה שיעורים אנחנו יכולים לעשות בתנאים האלה. קודם כל בואו נחשוב על התוכנית לנרשמים חדשים. לכמה שיעורים אפשר להגיע תמורת 54 דולר? בואו נניח שזה סטודיו יוגה מאוד מיוחד, שאפשר להגיע בו, לחצאי שיעורים, לשלם חצי, חצי מעלות של שיעורים, 6 דולרים, או להגיע לרבע שיעור ולשלם 3 דולרים. כך שמעניין אותנו מספר מדויק של שיעורים, כולל שברים, לא חייבים להגיע למספר שלם. אפשר להגיע ל-2.5 שיעורים ולשלם בעת-אם. אם כן, לכמה שיעורים אפשר להגיע בתוכנית לנרשמים חדשים עבור 54 דולרים. בואו נחשוב על כך. העלות שלנו היא 54 דולרים. 54 הוא הוסי, העלות החודשית שלנו. ו54 שווה ל-12 כפול מספר השיעורים. כעת לפנינו המשוואה הזאת. על מנת לענות על השאלה, צריך למצוא את מספר השיעורים שמקיים את המשוואה. ה-S הוא הנעלם שלנו. איזה מספר שיעורים כפול 12 שווה ל-54? אם נבודד את S, כך שבאגף ימין כאן יהיה לנו רק S, נקבל את התשובה. אנחנו רוצים להגיע למשוואה שבה S שווה ערך כלשהו. על מנת לבודד את S באגף ימין, נחלק ב-12. אם מחלקים את 12S ב-12, מקבלים את S, מספר השיעורים. אבל יש לנו כאן משוואה. אנחנו לא יכולים לחלק רק את אגף ימין ב-12. חייבים לעשות את אותה באגף שמאל. על מנת ששני אגפים יישארו שווים, חייבים לבצע את הפעולה על שניהם. אם כך, באגף ימין אנחנו מקבלים S, ובאגף שמאל יש לנו 5, 54 חלקי 12. כמה זה שווה? כמה פעמים 12 נכנס ב-54? 4 פעמים. 4 כפול 12 שווה 48, ונשארנו עם שערית 6. אם כך קיבלנו של 54 חלקי 12, שווה ל-4 ועוד 6 חלקי 12, או 4.5. כלומר, מספר השיעורים שאפשר להגיע אליהם הוא 4.5. אם יש לנו תקציב של 54 דולרים, אפשר להגיע ל-4.5 שיעורים בתוכנית לנרשמים חדשים. לוז היה סטודיו ליוגה שבו אי אפשר להגיע לחצי שיעורים, התשובה שלנו הייתה 4 שיעורים, כיוון ש-5 שיעורים הם כבר מעל התקציב. אבל מותרנו להגיע לשיעורים לא שלמים, ולכן התשובה היא 4.5. כעת נענה על אותה שאלה בתוכנית למנויים רגילים. בתוכנית הרגילה, לכמה שיעורים אפשר להגיע עבור 54 דולרים? שוב, מדובר בעלות כוללת עבור החודש. לכן החישוב יהיה 54 שווה ל-20 שמונה כפול מספר השיעורים. ושוב, אנחנו רוצים לקבל S לבדו באגף ימין של המשוואה. כך שנדע למה S שווה. וזה מספר השיעורים שאליהם נוכל להגיע. אבל יש לנו את ה-20 הזה וה-8 וצריך לחשוב איך אפשר להיפטר מהם. קודם כל ננסה להיפטר מה-20 באגף ימין של המשוואה. מה ננסה למשוואה כולה? זה פשוט מאוד, מחסר 20 מהגף ימין, ואם אנחנו מחסרים 20 מהגף ימין, חייבים מחסר אותם גם מהגף שמאל, על מנת לשמור על השוויון. וכך אנחנו מקבלים, באגף שמאל, 54 פחות 20 שווה 34, וזה שווה, 20 מתבטל, זה היה כל הרעיון בלחסר 20, ואנחנו נשארים 8S.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 שמספר השיעורים שווה 34 חלקי 8. ומה שווה 34 חלקי 8? 8 נכנס ב-34 4 פעמים אם שעריד 2. אם כך התשובה היא 4 ו-2 חלקי 8, כלומר 4 ו-4. בתוכנית הרגילה אפשר להגיע ל-4 שיעורים ו-4. מכאן, בהנחה שמותרנו לעשות שיעורים לא שלמים, באיזה מהתוכניות נוכל להגיע ליותר שיעורים עבור 54 דולרים? בתוכנית הרגילה או בתוכנית לנרשמים חדשים, ב-54 דולרים אנחנו יכולים לעשות קצת יותר שיעורים בתוכנית לנרשמים חדשים.